خمس الخوات أدى لعوة الزين يلي تقولون وين ما فيه قبره ولا بعده خوات عيد الحلا كلها خمس الخوات أدى لعوة الزين يلي تقولون ونهوين ما فيه قبله ولا بعده خوات عيد الحلا كلها خمس الخواتات العوازين يلي تكونهن وين أهون خمس الخوات العوازين يلي تكونهن وين أهون ما فيه قبله ولا بعده خوات عيد الحلا كلها مشي بطيب ترقيني يوم فالح مليون والنعم ما فيك وعليك سبعين بسم الله وعليك سبعين بسم الله وعبير لاجي توصفها كل الهواجيز تعرفها عبير تشبه بنات الحور من هالقمر من اخت في ظلة وغدير زينك مع الناس بدلة، زينك مع الناس بدلة، وان جات عاد شوك هذه حلاها عليها طوق، متميزة عن بنات ادم تمشي على مذهب وملة، والجوهرة اسمها واضح أكد إن في الحلاياضة، عن الصقر كأنها ربت كلام سنا في ام عيد نظره لها حيه تستاهل النعم مدبوله عقاد